А это то, що осталось от моєї квартири. Ви мені скажите, во сколько можна оценить? Здесь не просто квартира пропала, Тут пропали надежди, мечти, планы. Костянтина з дружиною зараз живуть у власному гаражі. Всю життя працював для того, щоб жити в нормальних условиях і щоб все втратив. Потім подружжя показало свою квартиру, що на другому поверсі. Кажуть, електрики досі немає, оскільки будівля сира. Те, що падає, тут мебель купонна відслаюється. І угол, і ліцева сторона, як говориться, видно. І ну, угу. ще навіть не знаємо, що у нас під цим. Ситуація на сьогодні наступна. На Медведєва. 7 відновлення триває цілодобово. В день працюють три бригади, близько 30 працівників, кілька одиниць техніки. Жителям, які потребують житла, ми надали місця в хостелі. Хтось тимчасово проживає там, хтось перебрався до родичів. Один раз на день ми годуємо людей та дають допомогу також волонтери. Нагадаємо, в нічі з 2 на 3 серпня у Дніпровському районі Запоріжжя горів дах чотириповерхівки на вулиці сержанта Мєдвєдєва, 7. Там тривали ремонтні роботи з залученням відкритого вогню. Пожежу гасили 60 рятувальників. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення, встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки.